Filmové projekce začínáme 5.6. Budeme primítat každou stredu, čtvrtok, piatok a sobotu. A tě volné dny neděla pondělok a útorok ponúkáme dalším záujemcům, takže bude tam aj mnoho různých jiných aktivit, kde to letné kino budou využívat další poriadatelia. Letní kino má převážně funkci kulturně rekreační, tudíž se snažíme vybrat zábavné filmy pro všechny generace. Hitem letošního roku by měl podle mě být nový film Quentina Tarantina, tenkrát do Hollywoodu, o generaci hippies v 60. letech. Letos jsme investovali do zvuku, protože ta původní her už byla opotřebovaná, hlavně díky povětrnostním vlivům, takže návštěvníci se můžou těšit na super stereozvuk.